Азійський слон – Азійський слон Елефас максимус, також відомий як азіатський слон, єдиний нині живий вид роду Елефас. Ареалом його проживання є індійський субконтинент і Південно-Східна Азія, від Індії на заході до Борнео на сході, і від Непалу на півночі до Суматри на півдні. Існують три підвиди – Елефас максимус максимус на Шрі-Ланці, Елефас максимус Індикус у Материковій Азії та Елефас максимус суматранус на острові Суматра. Азійський слон є найбільшою нині живою сухопутною твариною Азії. З 1986 року азійський слон знаходиться в міжнародній червоній книзі через загрозу вимирання. За останні три покоління, тобто за 60-75 років, популяція скоротилась не менш ніж на 50%. Серйозними небезпеками є погіршення екології та зменшення середовища проживання, а також браконьєрство. У 2019 році кількість азійських слонів у дикій природі становила орієнтовно від 48 323 до 51 680 особин. Сами ці слонів у неволі, але в умовах наближених до природніх, як от лісові табори, можуть прожити понад 60 років, Проте в зоопарках азійські слони, як правило, помирають у значно молодшому віці, тож їхня популяція в неволі теж знижується через низьку народжуваність і високу смертність. Рід Елефас сформувався в субсахарній Африці в плюоценову епоху і розселився Африкою, а тоді і Півднем Азії. Найдавнішим свідченням використання азійських слонів як свійських тварин Є графірування на початках цивілізації долини Інду, датовані третім тисячоліттям до нашої ери. Характеристики Азійський слон менший за африканського. Найвищою точкою його тіла є голова. Спина може бути опуклою або пласкою. Вуха маленькі, їхні передні краї мають поперечні складки. Має до 20 пар ребер і 34 хвостових хребці. Будова стопи не така, як у африканських слонів, а подібніша до людської – по 5 пальців на передніх лапах і по 4 на задніх. На лобі наявні дві напівсферичні опуклості, тоді як у африканських слонів лоб плаский. Середній зріст дорослого самця в холці становить близько 2 метрів 75 сантиметрів, вага близько 4 тонн. Самі менші – зріст 2,4 метри і вага 2,7 тонни. Довжина тіла разом із головою та хоботом складає від 5,5 до 6,5 метрів, з яких близько півтора метри припадає на хвіст. Найбільший зареєстрований самець був застрелений в індійському штаті Асам у 1924 році. Його вага була 7 тонн, зріст у холці – 43 метри, а довжина від голови до хвоста – 8 метрів. Хобот – це видовжений ніс, сполучений із верхньою губою. Ніздрі знаходяться на його кінці, поряд із пальцеподібним придатком. Хобот містить щонайменше 60 тисяч поздовжніх та кругових м'язів. Хобот є багатофункціональним органом, чіпким і високочутливим. Утім, за гострій нюх відповідає не лише хобот, а й якобсонів орган. Також слони використовують хобот для дихання, пиття, годування потомства, дотику, змахування пилу, видавання звуків і спілкування, водних процедур, щипання, хапання, захисту і нападу. Хобот складається з м'язової і сполучної тканини і має конусоподібну форму. Він кріпиться до передньої стінки порожнини носа, від якої подовжується і закінчується свого роду пальцем. Загальна довжина складає 1,5-2 метри або більше, залежно від підвиду та віку особини. Завдяки наявності чотирьох груп м'язів – радіальних, поздовжніх та двох шарів косих, а також довжині та способам кріплення сухожиллів – хобот здатний скорочуватись, розтягуватись, згинатись і скручуватись. Це дозволяє слонам використовувати його для підйому і переміщення вантажів вагою до 300 кг. Така потужність м'язової та сухожильної систем, а також вегетативної нервової системи, Забезпечує не лише силу, а й спритність рухів хобота. Наприклад, ним можна всмоктувати та розбризкувати воду або створювати направлений потік повітря. Він вміщує близько 4 літрів води. Крім того, слони можуть використовувати хоботи для імітації боротьби під час гри. Але під час справжньої бійки вони ними лише жестикулюють. Температура шкіри слонів може змінюватись від 24 літрів до 33 градусів за Цельсієм. Середня температура тіла складає 35,9 градусів за Цельсієм. Інтелект. Азійські слони мають досить великий і добре розвинений неокортекс. Це така структура головного мозку, яка відповідає за відчуття, міркування, мову і пам'ять. Це притаманно людям, мавпам та деяким видам дельфінів. Об'єм церебральної кори головного мозку, відповідальної за пізнавальні здібності, в них більший, ніж у будь-якої іншої нині живої сухопутної тварини. Дослідження показують, що слони вміють виготовляти та використовувати знаряддя праці. Окрім того, їм властиві різноманітні моделі поведінки – туга, навчання, колективне піклування про слоненят, мімікрія – Гра, взаємодопомога, користування знаряддями, співчуття, співпраця, самоусвідомлення, пам'ять та мова. Екологія і поведінка Слони – сутінкові істоти. Вони належать до травоїдних тварин і споживають до 150 кілограмів рослинної їжі на добу. Сюди може входити і трава, і листя, і плоди, і чагарник. Їстівними для слонів є щонайменше 112 видів рослин, передовсім мальвоцвітів, але також бобових, пальмових, осокових та злакових. У сухий сезон, особливо впродовж холодів, основу їхнього раціону складає кора. П'ють слони щонайменше раз на день і ніколи не відходять далеко від постійного джерела питної води. Їм необхідно 80-200 літрів води на добу для пиття. І ще більше для купання. Час від часу слони риють землю, щоб знайти під нею мінерали та глину. Зрідка на слоненят, передовсім на тих, які загубились або залишились без батьків, нападають тигри. Дорослі ж особини досить добре захищаються від хижаків. А чи знали ви, що у стародавні часи на території України також мешкали слони? Більше того, навіть не один вид, а декілька різних. Серед них найбільш виділялися велетенські прямобивневі лісові слони, зріст яких сягав майже 4 метрів, а маса могла перевищувати 10 тонн. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал і до нових відео!